Моя особиста думка. Ця помилка, яка сталася в кваліфікації, яка призвела до жовтих прапорів, до зіпсованого швидкого кола Юіса Хеймельтона, вона спершу виникла як помилка, тому що на першому секторі Ніка Розберг їхав гірше, ніж в своїй попередній спробі. Він розумів, що якщо він на другому секторі, який розпочинався якраз на гальмуванні перед поворотом Мирабо, якщо він там не відіграється, не зможе проїхати його краще, то це коло зіпсоване. А Льюіс, навпаки, має шанс виграти у нього кваліфікацію. Кваліфікація в Монако, ми це побачили в цій гонці, це 80% успіху. Він помиляється на першому секторі, проїжджає його гірше, на другому гальмує на 10 метрів пізніше. Це показала потім телеметрія. 10 метрів – це забагато, це дуже оптимістично. І за такого гальмування, напевно, відіграти час майже неможливо. Всі знають, що щоб швидко пройти поворот, треба раніше загальмувати і швидше вийти з нього, ніж навпаки. Але тут Ніко ризикнув, хотів зробити щось інше. Почав гальмувати пізніше, розуміє, що він, він тут не відіграє. І у цей момент я думаю, що він усвідомлює, що єдиний шанс зараз залишитися на паулі – це продовжити помилку далі. І повтори, які були чисельні, онборд, зовнішні камери, порівнянні з тим, як він попереднє коло проїхав в цьому ж місці, показує, що в нього була інша траєкторія. Він дуже нервово починає крутити кермом. Він далі доїжджає, починає гальмувати і якось вирулює, вирулює, вирулює і заїжджає у ту каченьку безпеки, після якої з'являються жовті прапори. По суті, він помилившись дав собі шанс виграти кваліфікацію. Він зрозумів, що якщо я зараз щось не зроблю, Пол у Льюіса, значить перемога в гонці у Льюіса, значить і далі продовжиться серія «П'яти перемог поспіль» і це мій єдиний шанс. Тобто я не я не вірю, що ніколи планував цю помилку. Але коли він зрозумів, що в нього є шанс так виграти кваліфікацію, він на це пішов. Викіскоп. Спортивне відео.